scandaluri între Tudorel Toader și Claus Iohannis. Ministrul Justiei, replic dur, nu am acționat în nume personal. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, îi de replica lui Claus Iohannis, declarând ce nu a achionat în nume personal atunci când a propus revocarea Efeidna, Laura Codruța Poate să aud oricine. Eu me comport ca ministru al justiției în numele ministerului pe care îl coordonez, făcând parte în același timp din guvernul alianței de la guvernare. Prin urmare, este exclus această ipoteză. Pentru ce, repet, nu am acționat și nu acționez în nume personalii ca argument nu cred că dna prim-ministru, nu cred că aliana de la putere ar da curs solicitrii mele în numele personal. Eu n-am auzit președintele vorbind în acești termeni. Dacă guvernul va cere. Vom merge personal să se susțin sesizarea, NR. La CCR. Ce Eu voi aduce argumente. Cine îl va reprezenta pe președinte va aduce celelalte argumente. Judectorii au evaluarea dânilor, raport înduse la valorile constituționale, a spus Tudorel Toader. Presubliniere dintele Claus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curții Constituționale după refuzul său de revocare a procurorului subliniere Efaldna, Laura Condruca Covesi, spunând că nu există niciun temei sublinierei, niciun conflict între guvern sublinierei, presubliniere dinte pentru sesizarea CCR. Putem să încelegem ce ministrul Justiției este personal nemulcumit ce nu i s-a acceptat propunerea de revocare, dar de aici subliniere-i până la un conflict constituțional este cale lungă, a afirmat Johannes.